Prima reacție a fostului judector CCR, ce Tony Greble, după ce a fost achitat. Fostul judector CCR, ce Tony Greble, a fost vineri achitat de un Acesta a spus vineri la Antena 3 că judecătorii dovedesc din ce în ce mai mult ce judec după probele de la dosarii nudnite intestabilite de SRI Am spus încă de la începutul urmăririi penalei de la chemarea la NACENA nici o leituri cu acuzailei, am ales să demisionez de la CCR pentru ce vulnerabiliza activitatea curii, supus de mult vreme unor presiuni nepermise. S-a încercat ISR-ul aiti reinerea mea pentru 24 de ore, tocmai pentru a crea o mai mare presiune asupra judecătorilor. <fie> Judecătorii au hotărât în unanimitate ce nu sunt nici măcar indicii ce s-ar fi comis vreo infracțiune. Dina perseverat și a trimis dosarul în judecat. Azolul este cea fierască, iar judecătorii dovedesc din ce în ce mai mult ce judec probele de la dosarii nu dupni mite criterii, intestabilite de Sereidna, a spus Grebl, la Antena 3. <fie> Întrebat dacă a fost int din cauza legilor Big Brother pe care urmase să pronune CCR, Grebla a afirmat alii de la SRI împreună cu au mai dice legile Big Brother-le erau foarte utile pentru a face execuii sumare-i au fost suprai pe acest lucru. <fie> Efortul de investie în aparaturi programe adecvate era de peste 200.000 de dolari, atfel încât să dea un exemplu ce cerei exemplu le-au dat prin mine. Postul magistrat ce cerea a mai spus ce cel mai mult l-a deranjat faptul ce a fost plimbat în cetuie în ce întreg dosarul i-a afectat familia. Magistrații în altei de casacie sublinierei justicie au decis, vineri, să le achite pe fostul judector al Curții Constituționale, Tomi Grebel, pentru toate infracțiunile de care l acuzau procurorii, respectiv de fals, în declarații în form continuate, trafic de influent, coordonarea unui grup infracțional sublinierei operațiuni economice incompatibile cu funcția. Decizia în altei curci de casacie sub sublinierea justicie nu este definitivă